mm A tehermentesítő útszakaznak a nyomvonala, ahonnan elindult ez az egész beszélgetés. A tehermentesítő út, szemfáztó út, Sztarodai út, Spanzár területe, Spanzán bővítési területe, és a Fáztó utcának a ránkötése erre az összekötő nyomvonalra, amelyik a, mostani, a most hatályos terveinkkel szerepel. A spanzen irányában való felkötés, tehát össze, összeköntetés, össze a szállagoló jött felé, ennek a formában meg tud valósulni. A szürkébe jelölt nyomvonalat, azt se morfogalomjelé sem, sem egyéb többet használt jók, mert nem. Javasoltuk elhelyezni, és szintén lekezdő a föl, ennek, ennek az összetető útnak a nyomvonalai Rajta, természetesen a legjelenleg rajta természetesre a Szent Bászfolyó, a Pászpozíció, a bizonyos folytatással. Ez az elkevő idó, az előbb ide, legalábbis amit részletek az előbb láttál, az milyen hatással erre a szép környezetre, erre a jó minőségű környezetre, erre a jó nevegői környezetre. Ez a piros vonal itt végig jelölni azt, hogy hol fog ez a bizonyos elkevő út, vagy telejelentesítő út a választ. A szaklatott rész a negyedik ütem, ami egy alagúd a pislány alatt. Na most uh, aki tudja, hogy szetem, hogy nem kezdett egy alapító kitöréset, ami még látható a térképen, sárgával, az pedig azok a bizonyos natural két közel területek, ami egyébként több is áthalad az út, például itt egy erős pontot, itt tovább egy másik erős pontot, itt az alsó területeken is érinteni. Tehát idejtő egy olyan körút, ami úgymond elzárja a települést akkor az összes olyan végáramlat, ami érkezik, az pontosan a kiálló káros gázokat és anyagokat pontosan a településsel fogja rávinni, amit láthatunk. És a fejlesztési koncepció azt is kihangsúlyozza, hogy ezek a patakok fejleszthetőek, de nem olyan irányba fejleszthetőek, hogy átványuljunk, hanem turisztikai célú sportra, pihenésre, rekreációra, és hogyha ezen átmegy egy kétszer-két sávos gyorsforgalmi útakörül, akkor igen nehezen lesz rekreációs a hét vonalán láttam, hogy két darab színben így uh, csak akkor, akkor pont is lenne, ami azt jelenti, hogy a hét vonalán kétszer-szer járt az út. Na most egy elkevő útnak általában az a feladata, hogy uh, nyilván teherentisítsa a környéket, mikor a legforgalmasabb a 11-es út is, hétvégén reggel és este. Mikor jel vagyok a hét szentendrén? Reggel és még később után. A hévet a kétszer keresztezem szinten akkor reggel és este azokon az szemületeken olyan fogok ki, csak olyan, nem tudod, az egyesik fog visszatúzni. Jogos mérdések ezekre a kérdésekre hosszú távon valószínűleg az illet fogja megadni a vár, azt kövítámon a szemületeket. Mikor fogja az építész úr, hogy valaki azt mondani, hogy igen, kérem, ez a város egyelőre megtelt, mert egyelőre a megjelő problémákat kellene kezelni. Az engedélyeket mindig a helyi építési szabályzat alapján adja ki az építés hangorság. Nem lehet megváltoztatni, ugyanis ezek kártérítési iményeket vonnak maga után a városkat nincsenek milliárdjaik arra, hogy kártérítéseket fizessen azért, mert mondjuk el korábbi helyiépítési szabályzatban kiadott építési jogokat. Tehát azt a hatástanulmányt azt nem rajtunk el számom kérni, hanem azt a 15-20 évvel ezelőtti önkormányzaton kell számunk érni, hogy mondjuk az egész fismánynak a beépítettségét miért szette lehetővé. De azt tapasztalom, hogy ezek a natúr 2000-es területek, ezek egyre jól beépülnek. Igazából én is, én is azon az állásponton vagyok, hogy jó lenne, ha ezért a utat kéne megépítani. De konkrét választottunk, hogy nem kaptunk arra, hogy miért is lenne erre szükség. Szenvedélyemény és a, a Tirenyes utatnak mindannak és látom azokat a hibákat amiknek a kiavításából, a kapacitását azutának lényegesen jobb lenne. Most volt egy utat, egy utat, be kell hogy kössönek másik után. Ez nagyon furcsa. Én ez és ha olvatom most azt aludok, hogy az évén a szponzor forgalmazza fel az a pástolószponzor kereskodni. Ugye ugyanaz. Az a baj, hogy ne nem. nem, volna. nem, volna. nem, volna. nem Emberek fognak meghalni, Ival, és pokol lesz a Azért, mert van 10-20 ember, aki ezt kihúzta. Értem az elképzeléseket, hogy mi a szükség, mi az oga, hogy ez így jobb lesz. És jobb lesz-e így? Ott élhet a vasítvány <sus> szemben, vasítvány szemben lakik. <vasitra> szemben, <sor> <szemben market, vasitra sorgen> hogy ezt ne írjuk és közé tesszük, megbeszéljük, hogy ilyen csatornán vagy ilyen fórumon szentende.hu-ra a királyok, és akkor ezt Önök el tudják érni. Itt nincs olyan, hogy ez elhangzott annyi termelk, annyi engedély, annyi Senkit nem érdekel. Még egyszer, tehát abszolút egyetértek fel, hogy ahogy a városnak a költséget ezt engedi, sokkal inkább az ebben a fejlesztéseket én biztos, hogy arra fogok fordítani, és nem arra, hogy uh, ilyen uh, gyűjtő dolgokat építsek ott a bástudó utcákon. Egyedül van-e szándék arra, hogy ami itt elhangzott, azt egyáltalán a önkormányzat, illetve egy önkormányzat törül e, figyelmebe vegyék, és ne akarják venni ezt esetleg a itteni vélemény alapján. Ez egyáltalánul a Mert én úgy érzem, hogy erre szándély tudjuk Önök Hát pedig ha nincs az Önök szedély, erre, ezt akkor itt az egész is mint Már egy szabályozási vonalat le is vettünk arra, arra ö, hát le is vettünk a tervezett szabályozási vonalat az itt ö, jelenlévők és az itt lakók kérésére. Ö, én azt gondolom, hogy elhangzott, hogy mi azt sugaljuk, hogy ezzel már nem lehet változtatni. Ezt egyébként nem mi mondtuk, hanem a felszólalókra a kérdések megfogalmazása a során jött elő. Feld, biztál, nem látodnák de arra Tehát ez nem egy végleges egy dolog. Nyilván van ennek a folyamatnak. Még első jutottunk a szakaszban, amikor a hivatalos véleményhezési szakaszban. Tehát én azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy ez még most is. Önkormányzat részéről van e fogadó arra, hogy meghallgassak itt a bóknak a véleményét, van. és lemerjesetleg ezt az utat a, a tervőször. Igen, van. Köszönöm. Nem volt a